Dette er et av de største utviklingsprosjektene i Oslo. I et svært sentralt område utvikles en helt ny bydel, bestående av 750 boliger, 6000 arbeidsplasser, hotell, skola og handelssenter. Hassle linje. Og her reises det nå et helt spesielt bygg på 11 etasjer. Tilrettelagt for smarte samarbeid og effektiv arealbruk, hvor leietager tilbys fleksibilitet med kaffebar og felles takterrasse. Det er også et av verdens grønneste bygg som bruker energi kun der det er behov. Jobber du i dette bygget har du en personlig assistent, som åpner døra for deg, tar imot pakker, justerer lyset, sier fra om det er kø i lunsjen, bestiller overtidsmat om du jobber kjent, sender deg til riktig etasje og sørger for at du kommer deg dit du skal. Alt som er riktig for deg, slik at du kan være i zonen og gjøre det du er best på. Ja, det handler om data, om sensorer, om beacons, API'er og teknologi som lar deg styre lyse over pulten. Men der er ikke teknologien som er det viktige. Det viktigste er hvor den tar deg med. Dit hvor du er mest effektiv. Der du kan gjøre det du er best på. Der magien skjer og resultatene skapes. I fremtiden skal vi ikke nødvendigvis jobbe hardere, men smartere. Bli med på reisen.